بقولك عايز أصبح بس وامسي كده على كل الناس واحب أقول لكل مزة أو اي أيوة بقصه هاي انا ممتاز حد جاي راب من غير جلجله ولا سحر وشعوزه ولا كان انما كده في مليان ففكك بقى من اللي يقول لك ده انا وانا واسع يلا وتلاقي اخره اي كلام لو انت انا وانا انت يا عم الحاج يا مولانا يبقى انا عمري ما كنت في يوم اعرف اب انا وبكل بساطه كده او على اي بلاطه هنا ومن الاخر كده انا ممتاز حد جاي راب بس يلا سلام اتفضل <تصفيق>